Kedy si mi milí, moju krásu zjedol, keď si má za ručku, keď si mám za ručku, do postielky viedol.